Hola, dic Maria Cadafals, sóc logopeda i treballo a l'Associació de Laríngectomitzats de Terrassa. Doncs quan era estudiant em van oferir per fer les pràctiques en al centre de rehabilitació i vaig entrar fent pràctiques i em va semblar doncs, interessant el tema, no hi havia gaires logopedes que s'hi dedicaven i com a mi m'agraden les minories i sóc una mica rara, doncs ja m'hi vaig quedar. Les necessitats dels pacients amb càncer de l'arínge eh, bàsicament és el poder tornar a recuperar la veu. Quan sorten de l'hospital, a no sé que els hi posin una pròtesis, doncs es troben que ningú els pot ajudar a recuperar la veu. I nosaltres en el centre els oferim aquesta possibilitat. La tasca del logopeda és eh, ensenyar-los a parlar i oferir totes les possibilitats que tenen si no aconsegueixen parlar a través de l'esòfag doncs, altres possibilitats que hi ha. Els ensenyem a parlar des de la respiració, el, el, tot el que és relaxació i a banda doncs, el que és la veu. Rau, ideal seria que intervingués eh, abans de l'operació, però en, quan ens arriben al en centre és després de l'operació. A vegades ja hi han anat uns mm, monitors, que també són laríngectomitzats, i han donat a conèixer l'associació. Llavors, jo en aquest moment encara no hi vaig i quan ens arriben a l'associació és quan els, a, els, els rebo i els informo. Doncs si sí, realment el, el fet de perdre la veu és un un gravant bastant important. Llavors, a través eh, el model que els hi oferim primer, que és el, el propi lary injector mitzat, que els hi serveix de monitor i és un referent per a ells, i això els ajuda molt a tirar endavant. En el moment que ens arriben estan enfonsats perquè no es poden comunicar, no saben, es troben impotents, no es poden defensar en lloc i el que els hi fa l'intèrpret a vegades tampoc els entén i es troben amb una autoestima molt baixa. A mesura que van recuperant la veu, els transformen totalment, o sigui, estan superanimats, molt motivats. També el fet de veure altres les injectomitzats, perquè l'associació es treballa conjuntament amb altres les injectomitzats, això els anima moltíssim, perquè veuen que els altres se n'han sortit, doncs ells també poden sortir-se'n. O sigui, jo penso que la meva feina eh, eh, no és només... Meva, sinó que també els ajuda molt en el fet d'estar en una associació i comparar-se amb altres injectomitzats que això els fa tirar endavant. Els pacients ens arriben gràcies a, un, a, a informació del, del metge o de la infermera que els hi diuen que existim, que existeix una associació que depèn d'on colliga i a partir d'aquí es posen en marxa també els nostres muntors i els van a rebre. Ara amb la pandèmia això ha canviat i ens arriben a través del metge o l'enfermera. O a vegades també a través de, de les famílies que es belluga i per internet buscant informació i on troben. Doncs, a eh, la feina sí, actuem diversos mm, especialistes. Primer l'otorrino, eh, aquest és el que ens informa i el pacient arriba i els atén un assistent social perquè depenem d'on colliga i després doncs, hi ha la psicòloga, i soc jo, i els monitors que estan ben infectomitzats. Sí, treballem en equip, però cadascú en el seu propi ambient. La veu és que ens identifica tots com a persones. En el moment que ens canvia la veu, ens costa molt identificar-nos amb nosaltres mateixos. Llavors aquestes persones que han perdut la veu és començar de nou, és tornar a néixer. I es troben que després de l'operació, el que els interessa més és comunicar-se, i comunicar-se és se i som persones socials.